Elena Udrea, dezbluiri explozive, un fost sublinier e falsă a vrut să candideze la prezidenciale, dar nu a avut curaj să îi spun lui Băsescu. Elena Udrea a declarat, la B1 TV, că fostul subliniere F-SRI George Maior a vrut să candideze la alegerile prezidențiale din 2014, însă nu a avut curaj să, îi spun subliniere statului de atunci Traian Băsescu. Domnul Maior a vrut să candideze la prezidențiale. Personal, la subliniere fi susținut din partea PMP. Dar dânsul nu a avut curaj să îi spun domnului presubliniere din Traian Vesescu intenția de a candida. Era normal să îi spun, fusese numit de acesta în fruntea SRI, nu a avut curaj să îi spun presubliniere dintelui ce vrea să candideze. Plus și probabil se gândea ce o să aibă sprijinul presubliniere dintelui dacă va candida. Din punctul meu de vedere. Când nu aveam o soluție de candidat din partea PMP, eu a subliniere fia greațe, le susținem pe Maior pentru ce, în opinia mea, gre subliniere ai zic eu acum, fusese om politic, a declarat Elena Udrea. Un senator pnl la întrebări pe Muguris Rescu, acuze la adresa subliniere F-ului BNR, au luat bonusuri. Aceasta a adugat că Traian Besescu nu ar fi fost de acord ca un om aflat în fruntea unui serviciu de informații se candideze la alegeri pentru ce decine informații despre toți actorii implicați. Opinia Anta presublinie lui a fost mereu ce cei care au condus serviciile de informații interne nu au ce ceuta în politic. în deci prea multe informații despre adversarilor politici încât jocul să fie corect. De aceea, nu a agreat nici să le numească prim-ministru, ceea ce l-a la vremea respectiv pe domnul Major sublinierei Probabil ce sublinierei dacă ar fi spus Major de intenția de a candida, probabil Traian Besescu nu ar fi fost de acord a completatele naudrea